Rejtőjenő halálsziget. Első fejezet. Suez. Alkonyodott. A hákonemárú lassú siklással elhagyta porcait fehér terméskő gátjait, és megkezdte útját a Suezi csatornában. A közeli part felől rózsaszínű vízfénybe burkolt porfájtlak lentek a sivár afrikai táj felett. A fájtlak mögött mint egy sejtelmesen tevék és arabok iparkodtak valamerre. A hakonemáru 15 ezer tonnás aránylag kis Japán gőzös volt. Nápolyból indult kolombóba, japány legénységgel és európai utasokkal a fedélzetén. Egy 30-35 év körüli fiatalember a korlátnak támaszkodva merengett az alkonyi ízás mögött bizonytalankodó afrikai partok felé. Az a szorongással vegyes lelkesedés izgatta belőlről, amely minden európai telfoghal, trópusok felé utazik. Ez a fiatalember, akit Walter Lindaunak neveztek, Hallei születésű, német gyakorló orvos volt. Nyugodtan a hajókorlátjának dőlt és békésen utazott az éjszakában. A szuvezi csatorna kezdetén és két oldalt, mintha egy 161 km hosszú nyári vendéglő terasza lenne, a csatorna partjait vörös, zöld és topás színű villanykörték világították meg párhuzamos sorokban. Ezek a különböző színű lámpák tarka hunyorgással jelezték a mögöttük és előttük haladó hajókat. Nézte a játékos, sokszínű fényeket. Lent mélyen sustorgott a víz a hajó bordája mentén, és a szállongó afrikai port puhán érintette az arcát. Biztatónak látta a dolgokat, a trópus érdekes és kellemes. Az óriás távolság ijesztő arányát enyhíti az a tudat, hogy biztos állásba megy Batáviába. A színes lámpák csak hunyorogtak a csendes éjszakában. Bizonyára már számtalan szól hunyorogtak ugyanígy, egyformán és felváltva hasonló utasok és hasonló gondolatok mentén. Talán ha hunyorgás helyett beszélni tudtak volna, akkor dr. Lindau nyomban visszafordul a mesés lehetőségek elől. Lindau az első holland cukorfinomító akceptáló levelével a zsebében utazott batáriába, hogy mint orvos a vállalat szolgálatába lépjen. Azok közé a hirtelen lelkesedő, de alapjával véve energiáltal emberek közé tartozott, akik mindig és mindenben bíztak, minden kezdetért fantasztikus tűzzel lobogtak, és minden huzamosabb cselekvésben nélkülözik az energiát. A történet, amely most Jávai útjára indította, még az egyetemen kezdődött a Hallei Gőgös és Ócska Álma máterben. Így szövődött ugyanis a barátság hirtem Péter és Lindau között. Hogy micsoda lélektani rejtélyek, vagy még inkább sejtjeinkben lappangó biológiai östörvények tették lehetővé, hogy Walter Lindau az egyetem notórius lumpja, és Hirtem Péter a szorgalmas, komoly nyelvész legjobb barátok lettek, ez épp olyan megoldhatatlan rejtély még egy pillanatban, mint az elektromosság. Belülről egy jégfal választotta előket egymástól, egyéniségüknél fogva örökre, és mégis idejük legnagyobb részét egymással töltötték. Soha sem tudtak tegeződni, és soha sem voltak vidám meghitt perceik. Inkább leszögezték egymás előtt tárgyalagos beszélgetésekben a dolgokról való véleményüket, amelyek mindig különböztek. A történet valószínűleg közönösen torkolott volna az élet hétköznapjaiba, ha nem jelentkezik egy lányképében a kiszámíthatatlan sors. Tulajdonképpen Walter Lindau sorsa volt, de hirtem Péter életébe jelentkezett. Helénnek hívták a sorsot, Fekete haja volt, és vegyészetet tanult. Hirtem Péter beleszeretett a rendkívül szép és komoly lányba. Naponta találkoztak az egyetem környéki kis kávémérésben. Péter remélte, hogy a barátság szerelemé fog fejlődni a lányban, és talán így is történt volna, ha az említett kávémérésben egy napon nem jelenik meg Walter. De Walter megjelent. Kisé gondozatlanul, de jókedvűen. Szintén az emberi természet misztériumához tartozik az a csodálatos tény, hogy Helén a két fiatalember közül Walterbe lett szerelmes. Hirtem Péter némi iróniával vette tudomásul az eseményeket, halára sebzett férfi hűsággal, amely épp az ilyen látszólag szerény és külsőségeket megvető emberekben tenk túl. Egy napon fogta a holmiát, és ott hagyta az utolsó vizsgákat, elutazott. Néhány hónap múlva Ausztráliából írt egy lapot Helénnek. Walter orvos lett, praktizálni kezdett, és elhatározták Helénnel, hogyha egzisztenciájuk kisé megerősedik, egybe kelnek. De múltak a hónapok, és a kis orvosi rendelőbe csak gyéren jelentek meg a páciensek, ellenben állandó látogató lett a szegénység, a gond és a kilátástalanság. Poros, füllet nyári vasárnapon az Unterden Linden egyik kávéházában ültek, amikor megpillantották hirtem Pétert. Már két éve nem látták. Nap soványan és nagyon választékosan öltözve lépett a helységbe. Amikor felismerte őket, az asztalukhoz jött és leült melléjük. Maguk már megházasodtak? kérdezte azonnal. Még nem. Mit csinál maga a gyarmatokon? kérdezte Helén. Tolmács vagyok, felelte rövid gondolkodás után, nyilván nem őszintén. Jelenleg jáván élek. Ha tud valamit, mondta Walter, ami esetleg nekem megfelel orvosi állás vagy bármi más, gondoljon rám. Azt hiszem, ott a gyarmatokon külön lehetőségek vannak, mint nálunk. Igen, persze a gyarmatokon, mondta Péter, és elgondolkodott. Aztán, mint a hirtelen eszébe jutna, hozzátette. És maga tudna dolgozni? Valami végtelen lekicsinil nyilvánult meg a hangjába. Igen, felelte Walter, elpirult és helére nézett. Sokat. Azt hiszem, rövidesen teljesíthetem az óhaját. Nagyon hálás lennék. E beszélgetés után egy hónappal Walter levelet kapott jávából, amelyben az első hollandi cukorfinomító meghívja Batáviába a orvosának előnyös feltételekkel. Hirtem Péter granciára ára küldtek egy Batáviáig szóló kombinált jegyet. Mellékelve Péter írt néhány kedves sort, amelyben sok szerencsét kívánt Walternek. Természetesen továbbra is szívesen fog rendelkezésére állni. Ha megérkezik, keresse fel Veltevredenben, címe Hotel Karabú. A zöld és körték hunyorognak a távoli hajók és kikötők fényüzeneteinek szüntelen telegráfritmusában, és az afrikai por folytonosan szállunk az egyre hűlő trópusi éjszakában. Második fejezet Kolombó A vörös tenger bejáratánál átlépte a hajó a trópusra vezető valóság kapuját. Jobbról-balról kopár terület között fekszik a legkisebb és legkomiszabb tenger. A sziklás, sívó-homokos területeken nincs kipárolgás, tehát eső sincs. A nap bántóan ízik az égen, és a közbejékelt tenger a szegélyező afrikai és ázsiai sivatagok maximális hőkisugázásai minden akadály nélkül perzselik. A hajón elviselhetetlen forróságban, van, az összes szüntelenül működő úgynevezett punkadacára. A punkák fából készült ventilátorok, és működés közben bántóan morajlanak. Az indiai monszun anélkül, hogy lehűteni a levegőt a hajóval egy irányba haladó lassú nagy hullámverést hoz magával. Nyögés, rosszul lét, lankadság és betegség tölti be a hákon Ádenben Ádemben már nem hagyta el a kabinját Lindau. Itt megszűnt a hullámverés, a forróság is tűrhetőbb lett, de Walter már megkapta a vörös kutyát, azt a viszketegséget, amelyel az európaiak forró klímához nem szokott vére védekezik az éghajlat ellen. A védekezés odáig terjedt, hogy alkalmazkodni kívánó vér kilöki magából a felesleges mennyiségű, nagyon is aktív vörös sejteket, Furunkulusok és gennyes hólyagok alapjában. Az elpuhult Lindaú égető, vizkető, sebestestel, émelyekve és vergődve naponta ezerszer megártkozta azt a percet, amikor elindult Berlinből. Áldott és bölcs emberi szervezet, amelyik, mint a jószülő, ha fenyít, akkor is a gyerek javát akarja, a vörös kutyával átsegíti az utast a trópus első nehézségei. Lindau jobban érezte magát, és a jávai letelepülés gondolatával foglalkozott, miközben a trópusi égmes és csillag nézte. Közvetlen fölötte az óriási fehér kanopus világított, fényszerűen terebélyes izzással, és a tejut mélyéről lassan egyre feljebb emelkedett a délkeresztje. De mi az ott a távolban? Új csillag? Hunyorgó apró fénypontok jelentek meg az ég alján. Nem, ez mégsem csillag, Lassan kivehetővé váltak a vibráló sárga fénypontok, végül teljes reális valóságában kibontakozott egy transzparens. liptans T. az fővárosa. Megérkeztek Kolombóba. A szingalész teherhordók hada, mint egy vad, tengeri csata elszánt kalózai hamozták meg a hajót, és harci kiáltásonként harsogták a különböző szállodák neveit. A G.O.H. fürge embere ragadta magához Lindau csomagjait. Ez a három angolosan kiejtett betű G.O.H. jelenti Kolumbóban a Grand Oriental Hotel nevét. Szitáló esőben párás, őszies ködbe botorkálnak le az utasok a lucskos kis gőzbárkába, amely ott zihál és pöfög a Hakonemaru meredek bordája alatt. A Grand Oriental Hotel Kolombo európai üzletváros részében a Fordban állott. A hotel szobában dőlt a vaságyon és nyomban elaludt a kimerültségtől. Másnap délelőtt felkelt, megfürdött és felöltözött trópusi eleganciával. Cigarettára gyújtott, feltette a parafasisakját és elindult. Tíz lépésen ment a hotel bejárattól és már patakokba csurgott róla a víz. Elszédült és ernyetten neki dőlt a falnak. Harminc fok volt. Az újabb tíz lépés vissza a hotelba csak a legnagyobb erőfeszítés árán sikerült. Fájt a feje, és nem kapott levegőt. Leroskadt a halban. Egy óriás állt meg mellette. Lehetett, vagy két méter, és több, mint egy mázsa. – Halló, my Rosszul van? Vagy mi a csoda? És egy roppant gorillaszerű kéz nehezedett Linda vállára. Az óriás fehér bricsesben volt, kabát nélkül, és a nyakán zsinorlógott a zsebéig, amely szokatlanul nagy ócska, hatlövető revolverben végződött. Sose búsuljon, mondta, és melléje telepedett olyan lomha anyagsággal, hogy a nátfunatú szék minden ízébe megreccsent alatta. Itt mindent újra kell kezdeni, de nem nagy dolog az egész. Elsősorban tanuljon meg járni. Itt nem szabad és nem lehet sietni. Ne törölj el a verítékét, hagyja elpárologni, az hűsít. Úgy. Különben venálder vagyok, de itt mindenfelé úgy is mennek, hogy a szumátrai hóhér. Ezt csak egyszerűen megemlítette, mintha azt mondta volna, a fekete alder. Jöjjön igyunk egy stengert. Igyon sokat, nem igaz, hogy árt. Mennél belsőségesebben pótolja a párolgó nedvességet, annál ellenállóbb a teste. Majd meglátja, hogy itt mindenki állandóan iszik. A stenger egy korsónyi ital, a fele viszki, a fele szóda. Lindau ánmúlva nézte az ivásnak ezt a fantasztikus kultuszát, amelynek itt hódolna. Hát maga mit keres itt? kérdezte az első korsónak kijáró ájtatos hallgatás után Van Alder. Meghívtak orvosnak tevredembe az első holland cukorfinomítóhoz. Nem rossz. A benszülöttekkel kevés dolga lesz, mert azok csak úgy mennek az orvoshoz, ha csendőrök viszik őket. De az európaiak között gyönyörű praxis lehet. Nyavajásak vagyunk itt uram mind. Különben én is Batáviába készülök. Szintén állásba? Most hagytam ott végleg az állásomat. Tíz évig törtem az átkozott gumiföldeket szumátrán, rám, és robotoltam a benszülött barmok között, mint munkafelügyelő. Végül a megtakarított osztalékomból együtt volt ötvenezer forinton. Nem nagy összeg a régi időkhöz viszonyítva, de hát nagyon esett a gumi. Azért elérdegélhettem volna belőle életem végéig, ha nem jön egy hölgy, ha nem megyek vele a riviera -ra. a többit sejtik. Hat hónap után szépen levehettem a smokingot, és mehettem vissza egy szál hajú a pokolba, és jött még tíz év. Ájó, még egy stengert. Mozogj, te pimasz! És most megint együtt van egy nagyobb összeg? Igen, végre húsz év után. Együtt van négyezer Mit bámul Tavaly még hatvankétezer volt. Kevésnek találtam. Maga is kevésnek találná, ha húsz évig fetrengene ebben az írtózatos katlanban, amit fölülről fűtenek. Meg akartam háromszorozni. Vége. Elvitt a spekuláció. Még tíz évet már nem lehet kezdeni. Oda vagyok. Egy véletlen folytán a sziget déli végében, idegen telepen, ahol sohasem jártam, belekeveredtem egy lázadásba. Meglátogattam ezt az új telepet. Egy nagy ünnepen történt. Hari besárgolt. Leszúrtak egy erőszakos felügyelőt, és kitört a lázadás. Én aztán a lázadó kulik közül egész csomót sűrgős üzenettel buthához menesztettem. Szóval mondom, írtózatos hec volt, és ha én nem vagyok ott puszta véletlenségből, egy távoli idegen telep felügyelője, hát akkor ez a telep többé nem létezik. Meg is írtam a veltevredeni társaságnak, hogy bár nem vagyok az ő alkalmazottjuk, Eredményes közreműködésemért talán megérdemlek valamit. Erre feleltek ezek a kedves emberek, hogy jelentkezzem a központba. Folyósítanak négyezer forintot. Ezzel a pénzzel megyek majd vissza a hugomhoz Rotterdámba, aki ott vár rám húsz éve. Majd nyitok egy fűszerüzletet, vagy sorshegyeket árulok, vagy mit tudom én. Haló, még egy tenger! Trópusi gyorsasággal lezuhan az égből a nap, és lávaszínű vízfényekkel vonja be a tájat. Linda úr rábízza magát Van Alderre, aki estére megígért neki egy kis igazi kolombót. A kapu előtt beültek egy-egy sába, ahogy a kétkerekű ember nevezik. Az óriás hanyagul oda vetette: Petta! A kocsi megindult velük galomba végig a porton, és egyre kiébb a városból. Stop! kiáltotta Van Alder. Kifizették a kulikat, és megindultak gyalog a benszülöttek vásári negyedébe, pettákba, pálmák és kaktuszok közé ékkel, zsupfederük kunhók között. Egy pajtaszerű helység elé értek, amelynek a bejárata fölé kék, vörös és sárga lámpionokból összeállított girland volt akasztva. Bentről citera hallatszott, és lárma. Ide léptek be. Egy kínai jött eléjük, és alázatos, örvendező mosolyjal üdvözölte Vandallert, mint rég nem látott jó ismerősét. Dohos sötét folyosókon át vezette őket. Egy nagyobb terembe értek, amelyben sok kékes színű ampolna égett. Mindenfelé nyitott jégkény fülkékben tátott szájú emberek aludtak elhullott opiumpipáik mellett. Keserni és folytó bűzülte meg a helységet. Középpen egy rulettasztal körül folyt a játék csendben, és izgatott arcok középpontjába. Van Alder azonnal játszott és ivott. Kisé összehúzta a fél szemét, és állandóan tett. Az asztal körül egy matróz kivételével csupa benszülött árvaskodott. Éppen a 33-as számot tette meg. A golyó pörgött, körülfutott, beleesett a 33-asba, aztán, mintha újút előre kapott volna, kiperdült belőle, és elvánszorgott a 35-ösig. Párdon, uraim! szólalt megmosolyogva Van Alder, azt hiszem, itt csalnak. Megvillant kezébe a kés. Egy gyors mozdulattal végigfutott a poszton, és napvilágra került a felhasított fedő alól egy elágazó gumicső, amely gyorsan alkalmazott sziszantásokkal kifújta a a nem kívánatos lyukból. A maláik rupié villámgyorsan gyorsan felugrott, de Van Alder már is úgy arcul csapta, hogy másfél métert bukott eszméletlenül. A következő pillanatban leírhatatlan zűrzavar támadt. Lindau csak azt látta, hogy a hollandi felkapja a hatalmas asztalt, és vagy nyolc emberre dobja. Megtódva az ellökött asztalt egy rugással, amittől szerte a támadók. Utána nyomban négy-öt csapásba lendült az ökle. Mint egy mitológiai óriás úgy a csodálatos könnyedséggel és gyorsasággal az ellenfeleit, valami küzdelembe hevült boldog arc kifejezéssel, szétterpesztett lábai fölött jobbra-balra hajladozva a felső testével. Egyik ember csapkodta a másikhoz, és ha nem volt ember, akkor széket és asztalt bombasztikus erővel. Csontok recsegtek, testek puffantak, sebesültek, jajgattak. Van Alder egyre verte vissza a támadóik rugásokkal, csapásokkal. De mintha segítség érkezne kívülről, egyre többen lettek. Van Aldert kezébe megvillant a revolver, jobbra-barra négy-öt durranás. Sötét lesz, és csödönpülve hullanak az ampolna cserepei. Jöjjön szorosan mögöttem, kiáltotta Lindau fülében, és miután nem értette meg azonnal, mit akart tőle a holland, Van Alder megrántotta a vállánál, és maga után vonszolta, de nem az ivó felé. Ismeretlen odukon haladtak át. Látta, hogy az óriás nekiveti a vállát egy vályogfalnak, amely hatalmas porfelhővel kiszakad, aztán megjelent fölöttük a csillagos ég. Futottak. Mikor Linda valamennyire magához tért, már látszottak a távolból a fort fémszálas lámpái. Az üldözők elmaradtak. Van Alder lihegve megállt. A ruhája rongyokban lógott, a homloka vézett, és a halántiga körül is vérszivágásban csomósodott meg a haj. Kielégült vigyorral mondta. Hmm, volt mi. Alig tettek azonban néhány lépést a város belsejébe, amikor az óriás hirtelen a hasára szorította két alsó karját, és eltózult alszar leült a járda Megsebesült? – kérdezte Linda uaggódva. – A májam! – mondta szintelen hangon. – A májam, uram, oda van. – Ez az, amit sohasem tanulhatunk el tőlük. Ez itt a mi biztos végzetünk. Nem bírja a máj. Vízé válik, vagy megkövesedik, megpüffed, vagy elsorvad. Fehér kapunk és sárgaságot. Lehetünk erősek, mint a barmok, és okosak, mint butha. A májunk nem bírja az egyenlítőt. A mozdulatlan pálmák koronái halványpontúrokkal kezdtek kirajzolódni a sötétből, ahogy finom derengéssel érkezett a hajnal. A sima, nagy víztükör hirtelen megborzongott. Harmadik fejezet Szingapúr! Örömmel szállt fel újra a két nap múlva továbbinduló Hakone Maru fedélzetére. Délfelé már elmosódott a part. Árnyékok annyira megrövidültek, hogy a feje egy pár centiméteres sötét foltás ugorodott, közvetlenül a cipő orra előtt. Az ember, ha lenézett, úgy érezte, mintha a saját árnyék fejére lépne járás közben. Merőlegesen haladtak a nap alatt. A fedézet egyetlen sárgás-fehér fénygömbben izzott, és sehol egy árnyék. Az egyenlítő csodálatos, félelmetes tüneménye. Nem érezték az ökkenést, hölgyeim és uraim! <gül> Harsokta az elcsépelt hajós viccet egy vidám tiszt. <gül> Áthaladtunk az egyenlítőn! Valander egész idő alatt betegen feküdt. Két dombocska között egy szűkszoroson át behajóztak Singapurba. Itt azután a podgyász és személyi vizsgálatnak valóságos tortúrája következett fegyverek szorossal zárt sorfala között. Szűnni nem akaró hivatalos pénzügyőri és rendőri barakkokon át figyelő hivatalos szemek pergőtüzében. Talán egy lét sem repülhetett volna beellenőrzés nélkül Szingapurba, az angol dominium legfontosabb hadikikötőjébe. Mindenféle fényszóró gépfegyverek, uniformisok és raktárak beláthatatlan erdeje. Minden fényképezőgépet azonnal elkoboznak. Ugyanilyen sorsra jutnak a vázlatkönyvek és revolverek. Mire Linda úgy és irtozatos fejfájással lehanyatott az Esplande Hotel egyik ócska kanapéjára, már biztosan tudta, hogy nem marad itt az egyenlítőnél. Már csak azért vágyódott nagyon-nagyon batáviába, hogy kölcsönkérje Pétertől a visszautazás költségeit. Miután bealkonyodott, nagy nehezen talpra állt, és hozzáfogott a kicsomagoláshoz. Három napig kellett itt maradnia. A halban egy boly várta. Tágyilagosan közölte vele, hogy Mr. Van Alder haldoklik, és kéreti Linda úrat, hogy fáradjon át hozzá, ha ráér. Linda úr sietett. Van Alder valóban haldoklont, de ez a körülmény egyáltalán nem akadályozta meg abba, hogy szivarozzon. A hőség dacára sok volt becsavarva és didergett. Walter meg akarta vizsgálni, de leintette. Felesleges! Mi régi trópusi csavargok jól tudjuk, mikor lesz végünk. Magának is elmondom, hogy mikor végez a malária az áldozatta. Az ember bevesz három gram kinint, becsavarja magát két pokrózba és vár. Vár és vár. Ha elmúlik 24 óra és nem kezd dízzatni, akkor itt a vég. Nem is ezért választottam én magát. Nekem itt van az utalványom, amit említettem. Egy írásbeli ígéret négyezer hollandi forintra. Ha én most itt meghalok, akkor ugyebár engem kirabolnak. Ezt szert űzik a halottal. Mert itt tudom, mindenki lop, kivéve a hollandokat. Azok nem lopnak, az Isten verje meg őket. Ők a legnagyobb gazemberek. De ha mondjuk senki nem lopja el az utalványomat, ami majdnem kizártnak tekinthető, akkor is, mire oda kerül Batáviába. Pláne, ha megtudják, hogy én már nem élek. Addig vándorol majd hivatalról hivatalra, addig kutatják majd a halálom körülményeit, addig tisztáztatják, hogy kit illet meg, mint örökség hogy az én szegény jó húgom talán tíz év múlva kapja meg az összeg egy harmadát. Nagyon szívesen segítek magán, ha tud valami módot. Nézze, ezek ott, Welter Verdenben, közönséges kalózok, Puhány hivatalnokok, eddig csak messze látunk keresztül, látták a dzsungelt. Én azon a környéken sohasem jártam. Én a Sumatra Heavy Company szolgálatában álltam. Vel Tevredenben engem senki sem ismer csak hírből. Menjen oda. Mondjan nyugodtan, hogy maga Van Alder. Elhiszik majd és félnek magától, és nem lesz pofájuk megtagadni a négyezer hollandi forintot. Itt vannak az írásai. Itt van a hugom címe. Küldje el neki az egyetlen mód, hogy ezt a pár forintot, amely megóvja őt a kódulástól, megkapja. Nem is tudom. Ez ez olyan különös. És honnan tudja, hogy maga becsületes? Nem biztos, de mégis biztosabb, mint a hivatalos út. Figyelmesen az arcába nézett Linda nak búcsúzófényű, fáradt szemeivel. És azt hiszem, itt a trópusom. Úgy tapasztaltam, az orvosok és a papok nem lopnak és ha igen, akkor verje meg magát az Isten, mint még senkit. A hold óriási vakító lepellel takarta le Szingapúr félelmetes kikötőjét, pálmáit és gépfegyvereit. Van Alder egy szörnyű hidegrázásban meghalt. Negyedik fejezet Batávia. A távolból még látszott Singapur fényszóró rengetege és Stanford Refless kormányzó értszobra, amely mint egy mozdulatlan óriási detektív meredezik a kikötő felett. Batavia felé utazott. Délelőtt már feltűnt a távolban egy keskeny csík, és a messzelátó közelségében kivehetőké váltak Jáva szigetének vulkanikus partjai. A rekkenő hőségben jóformán félájult állapotba töltötte a napot, Percenként ivott, és ötszöri-hatszori átöltözés, zuhanyozás hiába való volt. A ruhája, tárcája mindene ázottan tapadt hozzá, és ha egy falatot evett, rögtön elaludt utána. A zsíros fényű kék hullámokból repülő halak dobták fel magukat. Alkonyodik. A hajó a legnagyobb sebességgel megy, mert csak fél hétig lehet előhívni a rév kalahusz, tehát a későbben érkező óceánjárók reggelig állhatnak a kikötő előtt. Lapos pálmákkal borított kis szigetecskék között siet a hajó, és nem sokára feltűnik a sistergő, tengerből kitörő gőztömeg, a mérföldekre zizegő lávaömlés, amelynek viaszos anyagával a karakatóna tűzhányó állandóan növeli saját kis szigetét. Gyorsan hanyatlik a nap, rőtt bengáli ízásba borítva a kigőzölgéseket, és az utolsó sziget után hirtelen kibukkan lámpatömegével Tanjong Priok Batavia kikötője. A hajó mind lassabban halad a dokkok irányába. Fokozatosan növekvő zajgás, tülkölés, harsogás közeledik. Batávi kikötője csupa mocsár és mocsárláz. Itt nem lakik senki. Alkonyat után lassan kihal. Az emberek kerékpáron, autón átmennek feltevredembe. Egy autó röpítette a gátról induló műúton vége láthatatlan mocsarak között. Felriadt gólyák kerintek felette. Végre, Veltevredem! Boldogan zuhan a Hotel der Níderland egyik szobájában az ágyra. Megérkezett. Nem sokára utazhat vissza. Holnap megkeresi Pétert. A hőség lassan még nyomasztóbb lett, mert mácius vége volt. Közeledett az esős évszak, és elmúlt az északnyugati nyugati monszun. Csak ivott egész nap, és egy lépés sem tudott menni. Megpróbálja elfoglalni az állást, de ha egy hét múlva látja, hogy nem megy, akkor indul haza. Hét órakor taxiba jut, hogy utána járjon az ügyének. A cukorfinomító épületben már senki nem volt, itt kivételesen csak hatig van hivatal. Eszébe jutott Van Alder ügye. Bemondta a gumivállalat címét a sofőrnek. Itt még teljes gőzzel folyt a munka a hatalmas épület rengeteg kivilágított ablaka mögött. Az irodába érve láthatta, hogy micsoda nagy hírű ember volt elhunt barátja, akinek a nevébe jelentkezett. A tisztviselők összesődültek, csodálkozva nagy szemeket merezte fogták körül. Olyan tisztelettel, mint valami legendabeli hőst. Egy kövér úr, nyilván fő tisztviselő, melegen rázogatta a kezét és tapogatta a vállait. Isten hozta, Mainher! Örülök, hogy személyesen láthatom, hiszen magáról valóságos hőskölteményeket mesélnek. Persze, a pénzét azonnal meg fogja kapni. Azután az igazgatói szobába vezették, és egy ősz előkelő úr hatalmas íróasztal mögül balásságos arccal sietett eléje. Isten hozta, örülök, hogy megismertem. Szóval a pénzéért jött. Már is írt egy csekket, és átnyújtotta. Ne köszönje kérem, ez igazán szerény ellenszolgáltatás. Mikor látta, hogy Lindau menni készül, intett, hogy üljön vissza. Ide hallgasson Van Alder, én tudom, hogy kétszer szermentőkre, és e pillanatban minden vagyona ez a négyezer holland forint. Teszek majd egy ajánlatot magának, amelyel egy év alatt újra visszaszerezhet mindent. Sajnos a májbajom és a maláriám. Most nincs időm, de kérem, hogy látogasson meg holnap délután. Jöjjön el a villámba, elküldöm magáért az autómat öt órára. Nagy, fekete kocsi! Vigyázzon, hogy felismerje, ha jön, mert az én benszülött sofőröm képes két napig ott állni, ha maga nem szól neki. Sajnos Európába kell utaznom. Akkor is, mi az magának egy év? Más embert ide nem használhatok. Sajnos most nincs időm, holnap okvetlenül várom. Viszontlátásra, kedves barátom, itt a névjegyem. A földszinten felvette a pénzt, a tisztviselők megijjenezték, aztán visszament a hotelba. Másnap nem Péterhez ment először, hanem a cukorfinomító vállalathoz. Nagyon udvariasan fogadták, és amikor megmondta, hogy európai orvos, sajnálkozva jelentették ki, hogy ők orvos nem alkalmaznak. A vállalat telepeit egy biztosító intézet látja el pauzáléban. Hitetlen kedve mutatta meg a levelet, mire négyen-öten is összedugták a fejüket. Egy sovány fekete szakállas úr megnézte a levelet, és sodálkozva jelentette ki, hogy Linda úr sajnálatos szélhámosságnak esett áldozatul. A levélpapír ugyanaz övék, de az akceptálás nem ők írták, hiszen bélyegző sincs rajta. Hírtem Péter. Nem, ezt a nevet sohasem hallották. Csak állt. A papír a kezébe. 34 fok volt árnyékba. Leszédelgett a taxihoz. A ruha csapzottan tapadt hozzá, újra megnézte a levelet és bemondta a sofőrnek Péter címét. Hotel Karabau. A sofőr elmosolyodott, aztán azt felelte, hogy ilyen hotel Veltevredenben nincs. Mint hogy húsz éve él már jáván, felelősségének teljes tudatába tette hozzá, hogy ilyen hotel az egész szigeten, sőt, még a közeli Flores és Szunda szigetcsoportokon sem létezik. De hát, mondta Lindau kétségbe esetten és rekedten, mit jelent az, hogy Karabu? Bivaj, mondta vigyorogva a sofőr. Hőrén feküdt az ágyon az undorító moszkítóháló alatt. Hirtem Péter nyilván gyilkos bosszúból csalta ide. Gyenge és beteg, zúg a füle és káprázik a szeme a sok kinintől. Világos, hogy itt kell elpusztulni. Se pénze, sem ismerőse. A csendes éjszakában csak a punkák monoton zúgásának neszeit hallotta. Nincs pénze? Dehogy nincs. Hát a négyezer holland forint az kutya, hiszen abból hazamehet. Haza! Ahol hó van, ahol száraz portkavar, kavar fel a hűvös őszi szél a Kaiserdamon és a Lütcszov Haza, négyezer forint, az még sokkal több, mint amennyire szüksége van. És végigvonult előtte egész zülött életek könnyelműsége és hazudozásai, vidámságai, felelőtlensége. Én hazamegyek, ordította magába Hamtalanul és iszonyodva, de a punkák zizegéséből egy ismerős elhaló szózat csengett a fülébe. – És ha igen, akkor verje meg magát az Isten úgy, mint még senkit. A haldokló szumátrai hóhér búcsúzó készszorítását érezte. Felöltözött. Néhány soros levélbe értesítette a címzettet, hogy Fivére Szingapurba meghalt, és mellékelve a néhai megbízásából négyezer holland forintot kiváló tisztelettel. Azonnal a főpostára sietett, elküldte a pénzt, aztán visszament a hotelba. Újra lefeküdt, és kíváncsi volt rá, hogyan fog meghalni. Elaludt. Most már nem volt meg többé a négyezer holland forintja. Másnap könnyebben érezte magát. A boly egy levelet adott át neki a halban. Megismerte Péter írását. Egykedvűen bontotta fel. Ez állt benne. Kedves Walter, bizonyára nagyon kínos meglepetésbe volt része tegnap. Az egész gyalázatos dolgot én terveltem ki. Két lehetőség áll maga előtt, vagy haza kerül innén, még valaha, és akkor bizonyára nagyon rendes, komoly ember lesz, vagy elpusztul itt, és ez esetben nem tesz boldogtalanná egy nőt, aki jobb sorsra érdemes. Talán elmúlása előtt maga is rájön, hogy milyen fontos, mozgalmas és súlyos dolog az élet. És ezt köszönje hirtem Péternek. Utóírat. Én a déli hajóval elutaztam Ausztráliába. Nem küldök magának pénzt, mert ezzel csak elodáznám a döntő fordulatot. Ajánlom, hogy vágjon bele az eseményekbe, vaktába, mint amikor kártyázni szokott. Lehet, hogy szerencséje lesz, mert itt minden órában történhetnek kiszámíthatatlan véletlenek. Sajnos kedvezőek ritkán. Üdvözli Fenti barátja! Egykedvűen dobta el a levelet. Azonnal felment a német konzulátusra. Figyelmesen végighallgatták, és a következő felvilágosítást adták. Elhelyezhetik a német munkás barakban, ahol élelmezést is kap, de mint munkavállalásra nem jogosult, így csak napszámos munkára közvetítheti a követség szerve. Minden fél évben, ha összegyűlik egy transportra való honfitárs, haza is juttatják őket, de sajnos a múlt hónapban ment el egy csoport. No mindegy, mondta magában a kapó előtt, és fogát szívta. Nyakamon a hurok, és össze is szorult. Hála Istennek van revolvere, és így főbe is lőheti magát, ha megáll minden. Hatalmas fekete autó siklott a hotel bejárata elé. No nézd, ez biztosan a gumi igazgató autója. Megmutatta a sofőrnek az igazgató névjegyét, a tömpelórut, amir vigyorogva bólintott, és kinyitotta az autót. Eh, nézzük az eseményeket, húzzunk le még egy kártyát csak úgy vaktába. A vezérigazgató bemutatta a családjának, meguzsonnáztak együtt, aztán bevitte Linda uta a dolgozószobájába. Finom, szelid ember volt az igazgató, kiség kövér és petjütt európai külseje itt már nem uniformizálódott. Az állandó rossz emésztéstől személy is ott ült az a finom, sárga fény, ami a lezajlott dizantériás betegsége krónikus nyoma. Jóságosan nézett Linda ura. Őszintén fogok magával beszélni, Van Alder, Rendkívüli feladatról van szó, amit csak kivételesen tapasztalt és rettenthetetlen emberre lehet bízni. Nincs értelme, hogy cépítse maga előtt a dolgot. Olyan helyen van szükség emberre, ahol még meg kell küzdeni mindazokkal a nehézségekkel, amelyeket jáván szumátrán már ötven éve nem ismerünk. Tulajdonképpen hova kell mennem? Ha megmondom, akkor mindent meg fog érteni. Borneo. Lindau ugyan nem értett semmit, de jelentős arcot vágott. Olyan ajánlatot teszek, amilyen a maga szakmájába teljesen ismeretlen. Havi ezer forint fizetés és 5000 forint jutalom, ha az új telep egy év múlva még fennáll. A másik ember, aki magával menne, a legnagyobb hírű és a legrégebbi járó Wolf. Talán már hallotta is a nevet. Miután Lindau bólintot folytatta. Nos, felcsap. Nem tudom. Akkor már inkább a revolver gondolta. Nézze, folytatta izgatottan. Ez az ügy annyira fontos, és itt annyira nélkülözhetetlen, hogy megduplázom a jutalmat. Tízezer! Nem, húszezer forintot kap egy év múlva. Lindau kezdte nagyra becsülni elhalt utitását. Zavartan felállt, és valamit mormogva a májbajáról indult. Az igazgató rácsapott töklével az asztalra megfogta a karját, és egész az arca előtt, mint egy hipnotizálva mondta. Ide hallgasson Van Alder. Ilyen ajánlatot még nem hallott. Nekem maga okvetlenül kell. Harminczezer forintot kap egy év múlva, és 1500 forint havi fizetést. Ne szóljon semmit! Menjen és csomagoljon. Megállt. Istenem, milyen összeg? Hirtelen nyugodtan megkérdezte az igazgatót. És ha előbb halok meg, egy fél év múlva, vagy egy hónap múlva? Az igazgató gondolkodott és dobolt az asztalon az újjaival. A felét kifizetem, nevezzem meg az örökösét. Ha meghal, 15 ezer forintot és három havi fizetést, szóval összesen 19500 forintot utalok át a szerződésbe megnevezett személynek. Erre az összegre biztosítom magát. Nos, elfogadom. Mikor csináljuk az írást? Holnap! Természetesen, jegyezte meg az igazgató, Borneónak klíma nem olyan kellemes, mint itt. Készüljön el arra, hogy meleg lesz. Szent Isten, mit nevez az ez ember melegnek? Egyelőre 34 fok van árnyékba, és a szemhéjai gyulladtak a portól. És sok ezer kilométer távolságra jávától a zöldlámpák ugyanúgy hunyorogtak az érkező hajók elé. Ötödik fejezet Borneo Lindau meg volt elégedve magával. Ez is öngyilkosság, de ha már meghal, legalább nem csinálja olcsón. Helén majd törheti a fejét, hogy ki volt az a néhai Van Alder, aki húszezer holland forintot hagyott rá. De nem, nem, Helénnek írni fog. Másnap délelőtt az igazgató bemutatta egy úrnak. Lehetett, vagy 40 éves, fehér, kecskeszakálat viselt, múmia-szerűen sovány, a haja őszes. Ott ül kamásliban, térdei között hosszú puskával, mintha a vadon közepén lenne. Fején egy tarkójára hátratolt, kivehetetlen színű piszkos parafakalap. Valamit rágott, amiről Lindau később megtudta, hogy az úgynevezett betel. Ennek a betelnek vörös levele volt, amit onnan lehetett tudni, hogy az öreg időnkénti egyet cseppet odahullajtott az elléjetett szerződési blankettára. Ilyenkor zajos szürcsöléssel szívta vissza Ajkáról a betel nedvét, és nyomban... Még gyorsabban rágott. Bemutatom Wolfot, Van Alder. Kezet fogtak. Az öreg vadász hatalmasat szürcsölt olyan hangon, hogy az ember azt hihette volna egy távoli ablaktábla tört be valahol. Aztán figyelmesen végignézte Linda út. Hírből azt hiszem, már ismerték egymást az urak. Van Alder a szumátrai lázadás leverésébe vett részt tevékenyen. Mr. Wolf jobban ismeri a szigetvilág dzsungeleit, mint az angol földrajzt társaság. Átnyújtott Walternak is egy szerződést, és titokba intette a szemével, hogy Wolfnak nem utassa a kedvező feltételeket. Benne volt az életbiztosítás. Egy kitöltendő helyre beírta Helén nevét és címét, átvette az igazgató által aláírt másodpéldányt, és nagyon jó érzés fogta el. Az öreg is aláírta a szerződést úgy igyekezett szófukar komor embernek látszani, mert tudta, hogy Wolf előtt csak hallgatással tarthatja fenn a félreértést. Az utolsó estéjét töltötte a hotelba, és úgy érezte, hogy az élettől is búcsúzik, mert hiszen az óriásnak szánt feladat valószínűleg már az első periódusba végezni fog vele. Csend volt. A kokuszpámák álmos fejei mozdulatlanul lógtak kopár törzsükön. Az alkonyi szellő finoman lengett, a távolból a karakatóna morajlása halvatszott. Megint hajó, kikötő, tülkölés, imbolgás. Ezt gondolta, amikor rálépett a motoros hajó fedélzetére, a legcsúnyábra, a legrózogábra, a legpiszkosabbra mindazok között, amelyeken eddig utazott. Már a hajó puszta látása elbágyasztotta. Itt úgy látszik egyáltalán nem voltak európai utasra berendezkedve. Horpat, tízezer tonnás, propellerszerű ócskahajó volt, amely minden ízébe reszkette saját motorjától. A délelőttök derültek voltak, és pontban 12 órakor, mint a déli harangszó megerett az eső. Esett sűrűn, egyfolytában ugyanúgy este hatig. Akkor kitisztult. 33 fok meleg volt a nyílt tengeren. Sötét-zöld lankás part, előtte egy sáv csupasz iszap, ez Borneo bejárata, Bunger a hajó horgonyt vet a piszkos olajos falgát előtt. A víz, mint egy szennylevezető csatorna hulladékkal, fadarabokkal van tele vastagon, a partról olajtankok és bádok fedelek, raktárházikók, kémények és hűtőtornyok látszanak. Valamennyi vörösre mázolva a rosda ellen. Borneó még ismeretlen része inszulindennek, csak a part részeken van gyarmatosítva egy-két kikötővel. Esett a rosszul cementezett parton nagy tócsák között ugráltak át. A vendégfogadóba sört rendeltek, amely szinte ihatatlan volt az arzéntól, és Wolf elkezdte magyarázni az úti tervet. A Viktória telephez tulajdonképpen egészen használható út vezet Balikpapamból, tehát ha hajóval megkerülnénk a félszigetet, akkor Balikpapamból kényelmesen elérnénk a telepet. Ez azonban túl hosszú út. Mi innen gyalog a dzsungelen keresztül az egész utat másfél nap alatt megtehetjük, és azt hiszem a magunkfajta embernek inkább ez való, nem? No igen, azért, ha nem nagy különbség, nagy a különbség, több mint két nap, és sürgősen várnak bennünket. Lindau nem mert tovább ellenkezni, pedig rútbőrözött a háta a gondolattól, keresztül vágni toronnyilánt a dzsungelen. A Sumatrai jó hír bizonyára közömbösen vette volna tudomásul az úti tervet. De ő egy berlini orvos, aki nyolc napja él az egyenlítőnél, és eddig is megérett már a kórházi ápolásra. Ő vele mi lesz? Banjaer Masin, 1934. hó. Kedves Helén, e pillanatban a Föld legsötétebb részén Bornaóba vagyok, útban Papam, illetve a Viktória ültetvény felé egy Van Alder nevű rettenthetetlen dzsungeljáró helyett. Ahová én most készülök, ott még edzett emberekre is majdnem biztos halál vár. Eddig is utolsó erőim elhasználásával jutottam, és valószínűleg már útban rendeltetési helyen felé szépen lefekszem valahol a dzsungel közepén, egyszer mindenkorra. Nem voltam rossz ember, de megérdemeltem a sorsomat. Hirtem Péter törbecsalt, az akceptáló levél, amit kaptam, hamis volt. Ott álltam pénz nélkül, a klímától elgyengülve és tehetetlenül, ahogy én már állni szoktam az élet nehézségei előtt, hiszen maga tudja kedves helén. Halálom esetén a vállalat 19.500 holland forintot fog eljuttatni magának. Elutazásom előtt ennyire biztosítottak. Az életbe vannak nagy igazságtalanságok, de ezek indokoltak, és távolabbi célok érdekében helyesek is. Élni és boldogulni az erősek joga. Gyáva ember vagyok, de szembe szembekerültem a végzettel, nem ellenkeztem tovább, megadom magam. Igyekezzen végigasztalódni, és felejts el a maga álmodozó, könnyelmű Walterjét. Hatodik fejezet A dzsungel Elhagyták azt a pár vizsgót, amelyből a kikötő állott, és nyomban ott volt előttük az őserdő. Késsel és puskaadgyal törtek előre a sűrű rengetegbe. Walter az első száz lépés után úgy érezte, hogy nem tud tovább menni. A hőség elviselhetetlen volt dacára az őserdő árnyékának. Ez az árnyék örökös. Minden élet, minden vegetáció felfelé tör. A fák koronái felé, amelyek 30-40 méter magasságban vannak, összefűzve liánok és léggyökerek sűrű láncolatával, amelyek között orhideák, hibiszkuszok, sárga, vörös és viola színbe pompázó virágok tömegesen egymást gyilkolva kúsznak szét. Mindenféle növény írtózatos örök küzdelme folyik itt a létért, napfényért és levegőért. Karvastagságú indák kúszó rotangpálmák tartják állva hatalmas szólításukkal a századok óta halott, belül régen üregessé odvasodott óriási, több méter vastag törzseket. És lent örökös homályban rohad az őserdő alja. Több lábnyi mélységig növényi és állati maradványokból képződött humuszontja dúsan a megújuló életet. Erről a megújuló életről annak lehet fogalma, aki elképzeli az említett humuszt, és ehhez hozzáveszi, hogy évi 4-6 ezer milliméter közötti eső esik, és állandóan 35-40 fok meleg van. Ez az őserdő. Persze maga még nem volt Borneon, társadút kísérihegve, de volt, és így nem ismeri a dajakokat. Ezeket a kedves uri embereket, akik szenvedélyesen gyűjtik az emberi koponyákat, és dísznek használják a kunyhójuk fölé. A rágrónlá fekete fajzat, amelyből még egyetlen egy ember sem hódolt be a húdítóknak. Megközelíthetetlen biztonságban élnek a mocsarak között. Walter még próbálta fenntartani a látszatot, verejtéktől csúrgó testtel, összeszúrított foggal és titokba levegő után kapkodva. Furcsa fanyar, régi pincékre emlékeztető szag -e meg a súlyos levegőt, és egyre sűrűbb lett előttük az erdő. Állandóan dolgozott a kés és a puska egy. Feszülőháncsokat vágtak el, tüskés, kemény cseréket romboltak szét. Walter úszott a verejtékbe, minden lépésnél száz karom tépte visszafelé. A lábára csavarodott, a gégéjének ütődött, a ruhájába tépett, és a bőrébe karcolt minduntalan valami, mintha egyetlen százkarmú ember dulakodna vele, hogy megakadályozza a továbbjutását. Keze, arca több helyen vérzett, és ő csak vágott és bugdácsolt. Végre-végre megeredt az eső. Ez a sűrű eső inkább a víz illúziójával hűsít, mint valóságban. A meleg egy fokkal se csökkent, és a párák alacsonyra verve talán még sűrűbbek és nehezebbek, mert megternek a humusz folytó szagával. Az óriási páfrányok és a hatalmas bőrszerű kinin levelek, mint ezer és ezer esőcsatorna öntötték rájuk a vizet. Az öreg egy jókora borslevélbe göngyölgetni kezdte az aréka dióból és dohányból összegyúrt béterragacsot. Így álltak és beszélgettek az orkánszerűvé erősödött esőbe, míg körülöttük liánok és kardlevelek el elszabadult gép módjára, és mindenfelől ömlött a langyos víz. Wolf hirtelen megragadta a csuklóját. Párnyépésnyire tőlük egy fán hatalmas, zöld piton emelte föl háromszögletű lapos fejét. Egy pillanat, és a kígyó már lesiklott. Megfigyelhetetlen gyors mozdulattal vette elő Wolf a revolverét, és ugyanabbal a mozdulattal már lőtt is, mire a Piton feje eltűnt egy kis porfelhőbe, és nem is jelent meg többé, csak a törzse vergődött gazdátlanul. Egy rántással célzás nélkül pontosan a kígyó fejét lőtt eszét. Ilyen lövésről Walternek fogalma sem volt. Útjuk egyik legnehezebb szakaszához érkeztek, egy sűrű, óriási bambuszerdőhöz. Az eső elát és minden lépésért külön kellett küzdeniük. Itt már Walter nem törődött semmivel, elborult körülötte a világ, és nem bánta, akármi lesz. Lihegett és nyögött. A meleg 36 fokra emelkedett, és az esőtől lázott föld hirtelen párolgása egy légmentesen elzárt mosókonyha gomolygó atmoszféráját borította rájuk. Az öreg már jó ideje nem szólt semmit. Néha egy-egy szúró oldalpillantást vetett a társára, és ha ez megállt egy pillanatra, ő is rögtön megállt és figyelte. De Linda jó jóformán már nem is vette észre. Az újjonsz dzsungeljáró minden tünete jelentkezett rajta. Egyszer a kalapját ejtette le, aztán a puskáját nyolcféleképpen próbálta úgy vinni, hogy elviselhető legyen. A bőrlápszár védője alatt valami undok nyüzsgés és fájdalom kínoszta. Éppen arra gondolt, hogy most megállt, Nevet egyet, és nem megy tovább, amikor az öreg vadász elővette revolverét, és rászólt. Emelje fel a kezét! És miatt Walter gépiesen felemelte a kezét, Wolf leszakította róla a nyakában lógó revolvert, elvette a kését és puskáját. Így, barátom! És most mondj el, hogy mit csinált Van erre. De nagyon gyorsan, és valami nagyon kielőgítőt mondjon, mert akkor esetleg nem lövöm le azonnal. Engedje leülnöm, mert összeroskadok. Mindössze ennyit felelt. Persze, hogy összeroskad, maga még soha életében nem volt az őserdőbe. Én egyáltalán, talán tíz napja vagyok az egyenlítőnél, és hat héttel ezelőtt még Berlinbe voltam, és soha nem jártam Bajorországtól délebre. Az öreg füttyentett. Akkor szép teljesítmény, de úgy tudom, hogy maga, mint Van Alder, négyezer forintot vett fel. Hallgasson, kérem végig, nagyon érdekes történetet fog hallani, de ha tetszik, le is lőhet. Leterítettek egy hatalmas viaszos vásznat, ráültek, és léndaú mindent elmondott az öregnek az egyetemi évektől kezdve, Van Alder halálán keresztül, a Veltevre szerződésig. Bizonyítékul megmutatta a négyezer holland polintról szóró postai feladóbevét. Wolf hosszú szünet után így szólt. Hát, magát csúnyán felültették. Kedves lenne vala hirtelen Péterrel ezen a zavartalan vidéken néhány közvetlen szót váltani. Van sejtelme arról, hogy ahhoz a helyhez képest, ahova mi most megyünk, a pokol mélységes feneke egy kedélyezzen és kávéház? Én meghalni jöttem ide. Magát csak arra kérem, hogy ha nem bírok tovább menni és lefekszem itt, folyósítsa számomra azt az előbb megígért golyót. Az ember a dzsuggal be ne beszéljen arról, hogy nem tud tovább menni. Mit akar? Már eddig is többet bírt ki, mint bármelyik zöldfülő azok közül, akiket eddig láttam. Hát ezentúl még többet fog kibírni, és kész. Most pihent egy kicsit, mehetünk tovább, és ha szépen haladunk, estére elérhetjük az elefántcsapást. Az itt a dzsungelben a Broadway és az Unterden Linden. Csak a kávéházak hiányoznak róla. Holnap este beérünk egy kampongba, ahol ismerős dajak törzs lakik. A főnökük egy vén disznóg az ember. Nekem jó barátom. Ott majd megpihenünk. Most egyen még kinint, és álljon fel! Nem bírt felállni. Képtelen volt a lábait szétvetni a törökülésből. Úgy nézett le rájuk, mint két keresztbetett élettelen fadarabra. Wolf levette róla a kamásnit. Mint fekete lobogók, dúzadt piócák lentek sűrűn beborítva térdig a lábszárán. Az öreg derű se jegyezte meg. Soha nagyobb bajon ne legyen ebben a pokolban. Sajnos a piócák ellen alig van védekezés, hemzsegtőlük az őserdő. Közben egy csomó bagót összerágott, elkeverte denaturált szesszel, megzötyögtette egy pohárba, és leöntötte vele a piócákat, amelyek szépen leestek. Bedörzsődte spiritusszal Walternek mind a két lábát, és addig masszírozta, míg felengedtek az izmok, és folytathatták útjukat. Fent magasan még világos volt az ég, de a dzsungel már besötétedett, mielőtt még elérték volna az elefántcsapást. Egymás mellett kifeszítették a függőágyakat, magasan felkötve két fa derekára. Belefeküdtek és beborították magukat a moszkítóhálóval. Percek alatt éjszaka lett. Aki első éjjel tölt a dzsungelba, sohasem felejti el azt. Milliónyi láthatatlan élet neszei, és ez a neszezés még félelmetessebbé teszi, mélyíti el a csöndet. Először mint száz és száz némán közeledő vonat kéményéből özönlő szikrák megjelennek fénylő testecskéikkel a Szent János magarak. Puff! Valami ráesik a moszkítóhálóra. Ide-oda siklik és lemenekül. És valahol toronymagasságban egy csillag látszik az ő felett, mint a kükropsz szeme, mozdulatlan a trópusra irányul. Messziről egy nyújtott, csodálkozó, nagyon mély hörgés. Leopárd. Uhum, -huh, uhum! -huh. Egy magányos béka. Aztán egészen közelből horkanás. Tigris? Nem, ez véletlen az öreg wolf volt, aki a dzsungel rejtelmeli iránt régen elvesztette minden érzékét. Mélyen aludt, és bizonyára vastag jávai szivarokról és Gineverről álmodott, amilyen prózai már ez az öreg úr, mint általában azok, akik mesterségszerűen űzik azt, ami másnak romantik. Csak a revolver agyáról nem vette le a kezét. Még álmában sem, és ha most lehúsz szemmel odafuffantana egy hirtelen ellenségre, bizonyára úgy találná el, ahogy megálmodta. Hetedik fejezet a kampong Felnyitotta a szemét. A csillag helyett egy kék folt nézett le rá a fák közül szédítő magasból. Hajnal van. Füsszerű nyújtózással alacsonyan terjeng még a fák között a borneói dzsungelpálott pálott lehellete. Valahol egy fehér kakadurikolt. És megint kezdődött minden előről. A tüskék, az indák, piócák, szag, a vastagon csurgó veríték. Délelőtt háromszor vágódott el. Wolf sokszor úgy vonzolta a két bokájánál fogva métereken át, mint egy zsákot. Délben megeredt az eső, és Walter újra képes volt járni. Sőt, valamivel jobban érezte magát. Aztán kezdtek a lábai bokáig süppedni. – Ez az igazi Borneo, – mondta Wolf, és kritikailag köpött. – Mocsár kezdődik. A dzsungel mocsaraiban nincs sem sás, sem fű, feneketlen, tapadó dágványokba búrjánzik az őserdő. Kidőlt fákon haladtak tovább, míg szerencsésen kivergődtek a zsombékból. Verejték és eső patakzott róluk, de mögöttük volt a mocsár, amely felett, mint egy lengő, vastag lepel, rovarok milliárdja zsongot óriási zajjal. Alkonyatkor elérték az elefántcsapást. csapást. Széles, nagy út volt, letiport növényzet vezetett rajta a kampongig. Walter jóformán öntudatlan állapotba ment, a ruhái szétszakadoztak és nem használt semmit, hemzsegtek rajtuk a piócák. Estére elérték a kampongot. Cölöprevelt, bambuszfedelű kaibák, ököl és emberkoponyákkal díszítve, szeméthalmok, mesztelen gyerekek, rühes, sovány kutyák és orfacsoró bűz. Dárdás harcosok, sereglettek köréjük, az arcukon krétaszínű csíkokból összerült szörnyű maszk. Kitágított szájak, átszúrt órok, fülcimpákból lógó dohányzacskók és vad tekintetek. Zajongva tolongtak körülöttük, de nem bántották őket. A dajakok egyáltalán nem voltak barátságosak. Gyűlölködve villogó szemekkel nézték őket. A főnökük, Botoku őfelsége is, de ellenséges szándékot nem mutattak. Wolf Dohányt, láncokat és kadlókat osztogatott közöttük, miközben a túlságosan közelébe torkolókat nyugodtan oldalba rúgdosta. Botoku azonnal a fehérekkel való elégedetlenségére tért rá. Ha a fehérek továbbra is a szövetségeseim akarnak maradni, akkor sokkal több kést, dohányt és pálinkát kell adniuk. Ezt meg kell beszélni fangrokkal, felelte diplomatikusan az öreg. Aztán a kevert nyelven beszélgettek, amelyet a trópusokon mindenfajta benszülött és európai használ. Ez az úgynevezett pitgim angol, a malái és az angol nyelv primitív vegyüléke. Wolf kitérő válasza elégedetlen dörmögéseket csalt ki botokuból. Az ellenségeskedés ideje közelinek látszott, de Wolfék átvonulását még elbírta a béketöredező utolsó rétege. Beszállásolták őket egy cölöpökre épített kunyhóba, hoztak vizet és egy kosárkorpát. Ez volt errefelé jóformán az egyetlen táplálék a szállított kókuszdióbél. Miután a benszülöttek távoztak, Wolf aggódva görnyedt a társa fölé. Linda úr és az ajkai kéken erremektek. Rátelepedett az őserdei mocsád lidérce, a láz. Nyolcadik fejezet Gumi A Viktória telep Balikpapantól 60 kilométer távolságra a tengerparton, de őserdőtől körülvéve aránylag száraz földderabon terült el. Nyugati határán egy pár méter szélességű, mély és sebes folyó választott el a több kilométeres bozótos területtől, amely Botoku király királybirodalma volt. Balik papanik óriási dzsungel terült el, amelyen egy keskeny, dombos, ocska út vezetett a városból az ültetvényhez. A telep egyik oldalán a maláj, másik oldalán az örökké ellenlábas kínai kulik deszkából készült blokkházai húzódtak, közöttük egy építmény amelyben a fehérek laktak. A telep alapításakor hatan, e pillanatban ketten, illetve hárman, de Rollins, a harmadik, balik papamba ment egy mérnökért és mindenféle szükséges áruért. Jelenleg tehát csak ketten voltak fehérek az őserdő közepén, 220 ellenséges gyűlölködők kulik között. A telepen két hete vérhas járvány busztított. A rémült és elkeseredett kulik szemében a lázadás lappangó tüze billogott. Borneóra, mivel a dajakok még nem terhelhetők munkára, importálni kell a kulikat legtöbbször ravasz ügynöki fogásokkal. A Borneon dolgozó kulik, akik a Malái félszigetről vagy Kínából családúton kerültek ide a pokolba, kétszeresen elkeseredettek, duplán gyűlölik a fehéreket. Fangrok, a főfelügyelő és Pik, a helyettesek, két napja megkapták a vérhast. Ezt szigorúan titokba tartották, lehetőleg el kellett végezni a napi körsétájukat, kihúzni a felsőtestüket, mert fülgén mozgó, alattomosan csillogó benszülött szemek figyelik a tuán besártot és a főmandúrját mohon, vérszomjasan, hogy nem bukik-e föl valamelyik. Talán rögtön széljel tépnék. Az utálatos formalinszag még elviselhetetlenebbé tette az iszonyű hőséget. A cölöpépítmény csak egy szobából állt, itt lakik a két fehér. A fedett tornácson ászik lambu, a szolga, akit pikjávából hozott magával. A nyers rönkökből összeácsolt kunyhófalaim penész gyöngők Este volt. A két fehér zsírosnak tetsző sárga bőrrel elgyengülten feküdt egymás mellett. Fangrok alacsony, vastagnyakú köpces ember volt hatalmas koponyával, angolosan széles állkapocsal. – Mennyi a láza? – kérdezte Pikket. – Harminc Azt hiszem, reggel már nem tudok felkelni. Egy perc múlva félre beszélt. – Nekem talán még hónap sikerül, de ha Wolf papanon keresztül jön, és nem a dzsungelen át, akkor csak két nap múlva érhetnek ide, és már későn. Hajnalodott. Ötkor fog megszólalni a tong, -tong egy kivált fatünk, amit ha ütögetnek, messzire vízhangzik. Akkor a mandúrok, négy benszület munkafelügyelő idejönnek a ház elé, és várják a tuan besárt, hogy elvezesse őket a napi munkahelyükre. Fangrok érezte, hogy rajta is teljes erővel tör ki a betegség. Össze volt csípkedve, mert Lumbu még mindig nem varta be azt a moszkítóhálón. Lumbu nem értette, hogy a fehérek miért sietnek, miért türelmetlenkednek. Ha a tuan parancsolja, akkor ő egész biztosan bevarja a hálót, de miért kell annak mindjárt megtörténni? Itt válaszol egy áthághatatlan korlát a benszülöttek értelmét a fehérek tevékenységétől. Az ambícióhoz cél kell, a célhoz lehetőség, és a lehetőség haszon. A fehér ember, ha siet, akkor elér valahová. De a maláj, ha siet, csak azt éri el, hogy a túan nem kiabál vele. És mivel türelmes, elnéző fajta, tehát egy cél elérésére nem sok erőt fejt ki. Például perceken át figyeli a fáról feléje bámuló lüktető lüktetőtorkú kaméleont, miközben jól hallja, hogy a tuan már harmadszor kiabál a szobából, mert nem sokára megszólal a Tongtong, -tong, és szeretné, ha Lumbuk becsatorná a lábszárvédőjét. Fangrok háromszor is megpróbált lehajolni, de nem sikerült. Fekszik egy kicsit, csukott szemhéján sárga csíkok cikáznak és görcse van. Kinyújtja a kezét, és magára önti a vizes kancsó állott tartalmát. Egy csészehajnagyságú döglött pók is kiesik a vízből a mellére. Egy kövér toka, mint valami miniatűr krokodil terpeszkedik a falon, és csodálkozva nézi. A fene ette meg az egészet, maradt volna hágában, ahol volt. Micsoda remek szél fú a grácstokkon, és az égből alá hulló eső hűsít. Lambu! Úgy érzi, ha kiállt, mintha egy kés döfne a saját torkába. Részek tántorgással feláll, nyakába akassa a revolvert, felteszi a parafakalapot. A lábszár védője még nyitva van. Ha hajolni próbál, ezért is kefúródik a belébe. Lemossa pikk arcát, kinintad neki. Az érkező mandúrok léptei csikorognak a ház előtt. Pillanatokra összefolyik a szem előtt minden. – Hívott, Tuam! – Lambu áll meg az ajtóba. A hollandosnak lett volna hozzávágni a kancsót. Bekapcsoltatja vele a lábszárvédőjét. Fangrok néhány sikertelen kísérlet után egyetlen döngő lépéssel kilép a tornászra a mandúrok közé, akik kórusba zsongják. Tu A súlyos boszorkány próba következik. Nyugodtan, kemény lépéssel lemenni háromfa lépcsőn. A benszülöttek valamit sejthetnek, kárődvenve figyelik. Ha megtándorodna, összevigyodognának, és ez lenne a végkezdete. De nem tántorodik meg. Bár iszonyú görcs morajlik a belsejében, fajának ereje még sikerrel küzd a gyengeség ellen. Most végig kell menni a telepen. Ha ez sikerül, akkor holnapig megvan mentve a helyzet. Legalább 36 fok van, és mindenfelé csak füstölgő írtások és árnyékot nem adó csenevész gumipalánták. Beérnek a második körzetbe. Tegnap égették fel, minden füstölök, Némely helyen még ízzik a zsarátnokhalom. Fél óránként egy-egy ájult munkás kerül vissza a blokkházba a faszéngáz mérgezéstől. Ez a gáz, mint szintelen füst, táncol a levegőbe, Átlátszóan és mégis láthatóan. Kibírhatatlan volt. Harmadik körzet Próbafák mellettük karóra kötött csésze, A benszülöttek sorra járnak, belevárnak a fák kérgébe, és a gumi egy kis bádok csövön csöpög át a csészébe. Alattomos szemek keresztüzében égető görcsök és nyilaló fejfájások közepette közömbös a cigarettára gyújt, elveszett szerszámot valamelyik munkástól, magyaráz néhány szót, és megy. Csak tovább, aztán tovább. Ömlik róla a verejték, a ruhája ázottan tapad a testére, a mandúrok már mind elmaradtak a kijelölt helyeiken. Még két írtás, faszéngáz. Perzselő léghullám. Érzi, hogy a szája érzéketlenül dúzzad, és cikk ugrál előtte a gázzal telített napfényes levegő. Bemegy a bologházba. Betegek nyöszörögnek, elviselhetetlen emberbűz, banánhéjak, kiköpött ragacs és üres konzerves dobozok. A betegeket lemosatja langyos vízzel, ópiumot és kinnintad be nekik. Mivel a szánalmas soncsoktól és a lézengő vényasszonyoktól nem férti a tekintéjét, az óra és a szája elé köti a zsebkendőjét, revolverrel diktálja a betegekbe az orvosságot. Kész! Kifordul a kavicsos útra. Huszonnégy lépés a házig. Egy, kettő, három, négy. Egyenes tartás. Nem szabad sietni. Fürge ragadozó emberi szemek figyelik. Kilenc, tíz, tizenegy. Fő a nyugalom. Ismételgeti magában elsötétülő adja. A pálmák összemosódnak. Már látja lambut, törökülésben ül, és a kamilleont nézi. Tizenhat, tizenhét, a görcs úgy rázza, mintha egy kígyóhánykolódna a hasfala mögött. Na még, tizennyolc, tizenkilenc, húsz, huszonegy, bezuhan a szobába, arcra bukik végig a padlón. Elgurul a kalapja, és úgy marad. Estére pik meghalt. A komédiának vége, gondolt a dühös gunnyal. Rollins csak két nap múlva érkezhet vissza Balin papamból. Wolf úgy látszik szintén a kényelmesebb utat választotta, és ő már nem tud felkelni. Ott feküdt a halott mellett, és ha megpróbálta a fejét kisé megemelni, újra visszabillent. Robajló mennydörgés hasított át a levegőn. Egy másodpercre izzó fény duplázott fel az ablaknál. Elvonuló dörgés... Újabb két krétaszínű villanás borította a fényözönbe a pálmákat, és egymás után két egetföldet rázkódtató mennydörgés csapott le, hogy minden szilánkjába beleremegett a kunyhó. Aztán mint ezer vágtató mentőautó szirénája zúgott át az őserdőn a monszú. Csattogó robajjal lezuhant a trópusi zápor, vastag sűrű sugarakban, pillanatok alatt kavargó, bugyborékoló, rohanó folyócskákkal árasztva el a táját de valami emberi zaj is vegyült a dobhártya repesztős üvöltésbe. Mi ez? Egy lépéseket kísérő Puskaj dongott végig nehézkesen a lépcsőn, és valaki beordított. Hé, valaki! A mennydörgős mennykő csapjon ebbe az egész elátkozott moslékos dézsába! A egy az ajtóra vágott, hogy kicsapódott, és wolf lépett be, a szobába. Hogy az a fészkes... Elhallgatott, levette a kalapját, és szótlanul nézte a halottat. – Na, maga is időre érkezett, – mondta elhalóan Fangrock. Szegény, pikk, amint látja. – Mikor halt meg? – Egy órája. – Hozott segítséget? – Azt aztán hoztam, – mondta biztatóan az öreg. – Hol van? – Kint fekszik a tornácon. – Fekszik? – Igen, fekszik. Mindjárt behozom. – A jó, boj, a dörgös! – Behozták Lambóval a pokrocva csavart önkívületben didergő Valtert, akinek a foga úgy vacogott, hogy betöltötte az egész szobát. – Ehhez mit szól? – kérdezte Wolf. – Pikket! Tegyék a földre, és fektessék a helyére ezt az embert. Nincs több ágyunk. Úgy látszik, vell azt hitték, hogy ragályos beteget kértem a járványkórház számára. – Ez az ember itt van, Alder. Hallott már róla? Hallottam. Kár, hogy beteg. Sajnos nem nagyon számíthatunk rá. Kapzsiságból vállalta a megbízást. Gyenge, májbajos, maláriás, szóval már csak a neve van meg. Az öreg előrelátásból mondta mindezt, mert sejtette, hogy Lindaú a láz elmúltával se lesz képes harmonikusan beilleszkedni ebbe a környezetbe. Holnap menjen ki helyettem ellenőrizni. Legyen nyitva a szeme. Lázítók vannak a kulik között, különben is rémesek az állapotok, senki se bírja ki ebbe a pokolba. Mintha nem is lett volna vihar. Már teljes csillagdíszébe ragyogott az ég, és az énekes kabócák elkezdték szörnyű, hajnalig tartó monoton kórusukat. Kilencedik fejezet Balik, papám. Wolf kellemesen csalódott Lindauban. Lassan kiderült, hogy az orvos sokkal erősebb, mint ami ennek hitte. Az első napokban még összeroskat néha a melegtől, különösen a forró gázzal telt ingoványokon, aztán szenvedve és kínlódva, de megkeményedve és az addigi eredménytől részint öntudatossá részint fatalistává válva, használható embernek bizonyult. Maga sem hitte volna, hogy ennek még csak a felére is képes. Fakonyhója valóságos kínzókamra volt. Leszámítva a moszkítókat, kiirthatatlanul tenyésztek körülötte az Európában svábbogár néven közismert fekete csótányok, százlábúak és elképzelhetetlen tömege a hangyáknak. Az alig láthatóktól a három centiméteresig. Az ivóvízben, az ételben, az asztalon és az ágyban, a moszkítóháló alatt, a két ujja között és a hajában mindenütt hangya. Ő is undorodott eleinte mindentől. Aztán ő is megszokta őket. Az ételhez épp úgy, mint a maróan keserű kilimpirulákat. Egy hete volt a telepem, midőn egy holdvilágos éjszakán vacogva állt meg a szoba közepén labbau, és lémülettöreket hangó költögette fel őket. Ébredni tuam! Macán, Itt a mátszán! Elviszi lambut! A kunyhó ablakából nézve a látvány nem volt mindennapi. Egy hatalmas királytigris járkált a holdfényben lengő, hosszú nyakkal, leszegett fejjel a hevenyészet kavicsos úton. Ez bizony a gumi és a blokkházak dacára az igazi vadon volt, minden szépségével és szörnyűségével. A pokol. Pokol. Igen, ez a pokol. Szörnyekkel, szenvedésekkel. Ki lehetne írni a bejárata fölé? Hagyjatok fel minden reménységgel ti, kik ide beléptek. Fangrok a folyóparti húzódó alangalang fűírtását bízta rá 25 kulival. Az alangalang bestiál és kegyetlen növény, egyáltalán nem fű, hanem vékony szárú törpe bambusz. A levelei élesek, mint a borotva, kemények, hegyesek, szinte csontig vágnak a ruhán keresztül, ha neki ütközik valaki. Kedvenc tanája a kígyóknak ezért is sürgős volt az írtás. A nap írtózatos hevében árnyék nélkül egy-egy korcs langyos, hangyás vízzel irányította a munkát, és fél hattól délig, hőségben és esőben kinnált a tüzelő napon, verejtéktől csudomvizesen. Délben, ha megszólalt a tongtong, -tong, hazament, végigöntötte magát langyos vízzel. S már is ott állt az asztalon egy kis pohárban a sárga zsírnak tetsző szétfolyt vaj, mellette az írtózatos hőségben plész a az első időkben este ruhástól feküdt le, mert olyan gyenge és kimerült volt, hogy képtelen lett volna bármit is levenni magáról. Helénnek írt egy lapot. Egyelőre még élek. Balik papin, Victoria telep, Walter. Egy komikusan ugráló ocskafortkocsin, amelynek a bőrülései magasan tele voltak rakva áruval, megérkezett Balik papinból Rollins, és magával hozott egy Hikes nevű fiatalembert szeplős, lányos képű sovány amerikai, aki mindig gúnyosan vigyorgott, de kedves volt, és foxtrotokat játszott állandóan a szájharmonikáján. Hikes azért jött, hogy megcsinálja a telep tervrajzát, és lefektessen egy iparvágányt és egy műutat balik papinig. A trópusi mérnökök halált megvető társaságához tartozott. Miután többen voltak fehérek, valamivel biztonságosabb lett a hangulatuk. Este sokáig beszélgettek, Ginevert ittak. Aztán előkerült Hikes szárharmonikája, amelyel nagy sikert adatott, különösen a majmok körében, akik eleinte figyelmesen hallgatták az ablak körüli pálmákon, de később annyira elragadta őket a játék, hogy elismerésük kifejezéséül egy gyönyörű, nagy, tüskés durián tököt dobtak be a szobába. Ezen tetszés nyilvánítás elsősorban azért volt kínos, mert ez a rendkívül jó ízű gyümölcs olyan penetráns csatorna szagot áraszt maga körül, hogy a gyengébb idegzetőek rosszul lesznek tőle. A társaság idegzetére nézve megnyugtató tünet látszott, hogy négy-öt spontán revolverlövéssel feleltek, és három majmot eljutottak az állatok paradicsomába. A kedélyes átmenetnek hamar vége szakadt. A benszülöttek hangulata vad volt, és nem egy közülük átszökött a folyón a bozótosból ide látszó dajak kunyhók közé. A szelideknek látszó malályok, ha nyugtalanok lesznek, veszélyesebbek a pápóáknál is. Ezt az ültetvényesek jól tudták. Minden este egyre aggodalmasabban gyűltek össze a vacsora utáni közös pálinkaivásra. Nem kérhetnénk segítséget balink papimból? kérdezte Walter. Itt egészen más a helyzet, mint Szumátrán, felelte Fangro. Mi csak nyílt lázadás esetén számíthatunk segítségre. Amíg nem folyik vér, egy csendőrt káplárt sem küldenek. Alibire van szükségük. Azt hiszem, uraim, alibinek tekinthetjük magunkat. Mikor most bent voltam Balimba, mondta Rollins, megemlítettem a helyettes kormányzónál a helyzetet. Azt felelte, hogy ők szívesen adnak területet ültetvény céljára, de szuronyt nem adnak mellé. Egy ideig szótlanul ültek, aztán elköszöntek egymástól. Wolf kihívta Linda út a ház elé. Hogy megértse, miről van itt szó, magyarázta az öregvadász, ez a gumi, amit itt lát egy Potemkin ültetvény. Itt a hollandusok, akik fáradhatatlanul szervezkednek Angliával, Japán ellen, hadigi kötőt akarnak létesíteni Balikpappintól délre. Erre jövünk mi, erdőjárók és valamelyik vállalat megbízásából ültetvényt létesítünk. Ki beszélne itt fegyverkezésről? Utakat építünk, erdőt írtunk és kiszorítjuk a dajakokat. Katonákkal könnyebben menne és kevesebb véráldozatta, de ez politikailag feltűnő módszer lenne, és holland ellenes agitációra adna okot katonai brutalitása gyarmatokon címmel. De ha itt minket legyilkolnak, ami úgy látom bizonyosra vehető, akkor senki sem szólhat egy büntető expedíció ellen, és a fehér ültetvényesek védelmére helyőrséget kell idehozni. Akkor megjelennek a raktárházak, a mólók, a betonépületek, a tisztviselők, a vasútvonal, a személyszállítás, a posta, és mindebből gyerekjáték hadit csinálni, amely megvédi a balikpapini olajat és a jáva felé vezető masszárzorost. Mi csak akkor remélhetünk segítséget, ha nyílt lázadást tör ki. Ebben az esetben mondjuk, írunk nekik egy ajánlott levelet, hogy ajtónk előtt fellázadt kulikóhajtanak rövidesen végezni velünk. Erre, ha nem küldik fel a Jávai kormányzósághoz véleményezés véget az ügyet, esetleg azonnal útnak indulnak Balik papimból. És ha benszülöttek posta fordultával még mindig csak az ajtónk előtt állnak, amire ritkán van példa, akkor megmentenek bennünket. De az ő szemükben jobb alap a katonai intervencióra, ha itt mindenkit leülnek. Hát ez a helyzet. Kellemes alvást, mondta. Válára dobta a puskáját, és tempós léptekkel távozott. Ha nem kellett sok árut hozni, akkor a tengerparton kis motorcsónakkal közlekedtek Balikpapimba, két hétben egyszer. Könnyebb és kellemesebb a sima tengeri út, mint az ögykölődő szárazföldi ösvény. Füllett forró nap volt, amikor két embertelen hónap eltelte után egyszer Lindaó volt a soros. Balikpapan egy párházas kis telep, tisztviselői villákkal, irodákkal. Bornaon természetesen világvárosnak számít. Fafúrótornyok valóságos erdeje ágaskodik a város körül, és messze bent, kúpjaival elvegyülve az őserdő fái között jelzi, hogy ez a világ legmozgékonyabb tőkéjének, az olajnak a birodalma. Ezt a várost ebben a szörnyű vadonban iskolával, kórházzal, kovácsműhelyel és olajtankokkal a Royal Dacs teremtette a mocsárból és az őserdőből. A nyersolaj nehéz bűze úszik a levegőben. Gősípok ipari vasú csikorgása zakatolás tölti be a délelőttöt, és mindenfelé vastag tócsákban áll az olaj. Walter délig elintézett mindent, aztán várta a mandúrából érkező póstagőzőst. Jáva felől közlekedett a dülöngélő kis piszkos hajó. Vízi tákolmány tülkölt, odafordult a kikötő mellé, és a peremény tetrekészen álló fekete matróz gyorsan kidobta a kötele. Lecsapódott a híd, Walter felnézett, és meglátta Helént, amint kis táskával lassan jött le a hajóhídról. Az első érzése egy sikító öröm volt. Rögtön utána borzalom. Helén itt, a pokolban. A lány egyenesen ránézett, aztán közömbösen lesiklott róla a tekintete, és tovább haladt. Nem ismerte meg. Hát ennyire megváltozott. És ahogy a lány elment, utána akart szólni, de nem jött hangja. Mint egy rémes álomban, amikor szörnyűség elől menekülünk, de ólomból van a lábunk. A száját is felnyitotta, de csak krecsegés tört fel gégéből. Kinyújtotta a kezét. Helén odanézett és rá ismert. Nem, rá iszonyodott. Csak sejtette valahogy, hogy ez a fakir vékony, fekete fej, erősen őszülő haj, beesettségtől deformált arckifejezés, ez Walter. Nyakába burult, és mindketten sírtak. Helén nevetni próbált, de ahogy ránézett az idegenszerű, szomorú vonásokra, egy szörnyű trópusi kaland élőtest berót halálos naplójára, újra sírt. Két kezével megfogta Walter arcát, a könnyeihez szorítottak. Magának azonnal vissza kell mennie, mondta Walter az első ülelések után. Ez itt a pokol. Itt nem maradhat egy napig sem. Vagy csak egy napig. Ugyan? Nincs pénzem visszamenni. Nincs is hová visszamenni. Mindenemet eladtam, hogy maga után jöjjek. Itt a helyem. Nekem nem lett volna szabad elengednem magát, és ezért jöttem, hogy megosszam a sorsát. Ne is mondjon semmit. Ezen úgysem változtathat. Majd meglátja maga elveszett fiúcska, hogy én kézen fogom és hazavezetem szépen. De hát ne már az Istenért! Nevetett. Hosszú hónapok óta először nevetett. Magához szorította Helént. És miután nem tudta lebeszélni a lányt, és nem jutott semmi eszébe, amit tennie kellene, karon fogta, végigvezette a villasor mentén, amíg egy nagy sárga házhoz értek, amelyre rá volt írva. Misszió. Bementek és megesküdtek. Tizedik fejezet. Alibi. Azt éppen nem lehetne mondani, hogy a telep európai tagjai kitörő lelkesedéssel fogadták helént. Fesztelen tónus szokások voltak itt divatban. Ami pedig a külsőségeket illeti, azokban egyáltalán nem honosodtak meg európai jó társaságbeli szabályai. Micsoda ötlet volt ez Van Aldertől, dohogott Wolf. Minden bejelentés nélkül asszonyt hozni ide. Most kezdhetjük megválogatni a kifejezéseinket, hogy az a... Csak azt sajnálom, morogta dühösen Fangrok, hogy a Smokingomat Amsterdamba koszolják a molyok. Most hasznát vehetném. Végül is mindannyian megbékéltek, mivel Helen nem csak kedves modorával nyerte meg őket, de megjelenésétől kezdve a koszt is száz százalékkal feljavult. Lambudnak ugyanis az volt a szakácsi specialitása, hogy a legkülönfélebb húsokat és főzelékeket olyan módon tudta elkészíteni, hogy halszaguk legyen. Külön szobát választottak le részükre a Csölöpházban. Walter csodálta helént. Fenséges lelki erővel viselte el a borzalmakat, amiken épp úgy keresztül ment első időben, mint minden európai. Sápadtabb lett, de ha Walter ránézett, minden egyekezetével mosolygott és még ő vátorította a férfit. Mikor csuromvizesen hazatért napi körútjáról, már oda volt készítve a székre a tiszta ruha, az asztalra téve az ebéd. Este összebújtak ketten, szomorúan európaiak, és álmokat szőttek a szabadulásról. Helén simogatása, víztatása, örök, szelid, asszonyi optimizmusa mindig újra és újra lelket öntött Walterbe. Pedig optimizmusra kevés ok volt. A hária ünnepen berugott malályok átlopóztak az északi területen lévő kínai kulik munkahelyére, és késelés történt három áldozattal. Fangrok, mintha a szigeten a legteljesebb rend lenne, hozzáfogott az építkezéshez. A folyóparton már ott állt felhalmozva egy dobnyi építőanyag, és megjelent a hódító lábának első lehelyezett két vaskos cipőtalpa. Négyszegű cementlapok egymás mellett a kiirtott dzsungel közepén. Hikes, akinek munkájához fényképfelvételeket kellett készíteni, a legnagyobb nehézségekkel küzdött, mert a napra kitett lemezek a 40 fokos hőségben állandóan nedvesek maradtak, és árnyékban percek alatt megpenészettek. Ez megdöbbentő bizonyíték a levegőben úszó szörnyű halálnak. A fehérek pattanásig feszülő idegekkel érezték, hogy a telepen valaminek történnie kell. De a benszülöttek ebből mit sem vettek észre parancsolóik látszólag a közömbösen végezték napi inspekcióikat. Különösen fangrokját közöttük fölényesen, közömbösen, bikanyakán nyugvó, gőgös és nyugodt Prométheus fejével. Este együtt ültek. Nyugodtan vacsoráztak. Vacsora után pálinkát ittak, és azt vitatták, hogy előnyösebbe az írtást folytatni, vagy kezdjenek inkább az építkezéshez és az írtott föld műveléséhez. Kezdődik morogta Wolf. Összehúzott szeme a távoli sötétben nézett, és mélyen szívta be órán át a levegőt. Mit lát? kérdezte Hikes. A benszülöttek jönnek mondta Fangrok. Neki is tágult az orcimpája, de a többi nem látott semmit. Én is érzem a szagokat. Rollinshoz és a fiatalabbakhoz fordult. Ha maguk is itt lesznek hosszabb ideig, szintén megérzik a szélirányból benszülöttek közelednek. Wolf bólogatott rá. Fangrok folytatta, nyugodt, szinte mosolygós hangon. Mindenkinek itt van a fegyvere? Helyes. Hagyják úgy, ahogy van. Bármi történik, nem lőni, amíg én nem adom le az első lövést. Értik? Helyes. Itt vannak. Kocincsunk, uraim, és nevessünk. És ha, mintha nem is látnák a közeledő benszülöttek kis csoportját, zajos nevetéssel kocintottak. Fangrok, mintha most venni észre őket, felállt, és meglepetten lekiabált hozzájuk. Hé, mi az? Kimerészeli itt a tongtong -tong szava után elhagyni a barakkot, mi? A húsz benszülött csendesen megállt, az egyik kivált közülük és előrelépett. Beszélni szeretnénk veled, besár. Nincs veletek semmi beszélni való. Ha valamit akartok, mondjátok meg a mandúrnak. Kérünk besár, hogy hallgass meg minket. – Hát jó! – mondta Fangrok, hogy ne feszítse tovább a hurt. Mondjátok meg, mit akartok, de gyorsan, mert nincs kedvem az ostobaságaitokkal sokat foglalkozni. – Nem dolgozunk tovább a kínai kulikkal. Szállítasd el innen őket. Erre kérünk, túam. Nem szólhattok bele abba, hogy kivel dolgozzak. Nem tűrök semmiféle feltételt. Aki nem dolgozza le az előlegét, azt vasraverve küldetem Batáviába. Aki megbontja a rendet, azt felköttetem. Takarodjatok! A nyakán kidagadtak az erek, ahogy kiáltott. Az arca vélbe borult. Lelépett a benszülöttek közé, akik riadtan szétrebbentek. És aki egy percen belül még itt van, azt én magam sújtom a földre. Jobbra-balra fordult közöttük fegyvertelenül, egyedül, húz benszülöttel, akik sarongjunk alatt ott rejtegették az elmaradhatatlan éresre fentkést, amelyel alig látható gyors mozdulattal tudtak szúrni. Egymás után húzódtak vissza. Csak egy, a legvadabb, egy maláj óriás szoborszerű izmokkal, sárgásan villogó szemmel állt mereven. Á, jó, menj! kiáltotta Fangrok. Most egyszerre két dolog történt. Az óriás a sarongja alá nyúlt, ugyanakkor Walter felkapta a levolvedét, amelyet Wolf nyomban kiütött a kezéből. Fangrok, ahelyett, hogy hátraugrot volna, amely esetben biztosan találak is, rávetette magát a benszülőtre. Megragadta két csuklóját, oldalt te és belerugott, hogy hanyatt esett. A következő pillanatban az alacsony tömzsi hollandus már kicsavarta a maláj karját. Elvette a kést, és mielőtt a másik még magához térhetett volna, úgy vágta szájon, hogy csak egy ressen is hallatszott, és a két méteres maláji test belezuhant a vöröslevélű strihimbokrok közé. Nem lőni maga szamár, mondta Walternek volt. Nem látja még, hogy itt fegyver és erőszak nem segít rajtunk, csak a szuggeszzió. A tekintély vékony kötelén végezzük ezt az egész lehetetlen akrobata mutatványt a vörös tengertől a márkeszaszig az egész trópuson. Ha ez a kötél elszakad, akkor végünk, az első lövésnél kezdődik a tánc. Mennél később döldül el, annál jobb. Minden mozdulatlannak tetszett. A meret veszély állt a levegőbe. A szélcsendben nyugvó, nagy levelű, mozdulatlan pálmák, mintha figyelnék az eseményeket. Helén borzongva ösztönösen Walterhez simult. – Most mi lesz? – kérdezte Rollins. – Most vegyük elő az angol politikát – mondta Wolf. – Aki az ellenségüknek ellensége, az nekünk jó barátunk. Az angol impérium indiai uralma a buddhista és a mohamedán ellentéten nyugszik. Különben az 500 milliós india már régen elsöpörte volna őket. Beszélni kell a kínaiakkal. Csináljunk egy kis világpolitikát. Hé, Lambu! A rendkívüli események következtében Lambu már az első hívásra megjelent. Menj el a kínaiakhoz és küld ide a mandúrt, parancsolta Wolf. A megjelenő kínai mandúrhoz a következő rövid és épületes szónoklatot tartotta az öregvadász. A malályok meg akarnak titeket kínaiakat ölni. Erre kértek engedélytőlünk. Mi ezt az engedélyt nem adtuk meg. Ha lázadás lesz, és a malályok levernek minket, akkor végetek van. Ha segítségünkre lesztek, és mi verjük le a malájokat, egy évet elengedünk a szerződésetekből. Holnap figyeltek, ha lövést adunk le, az nektek szól. Akkor a malályok föllázadtak. Gyülekezzetek a második körzetbe, álljátok útját a malályoknak, mi segítünk nektek. Beszéld meg a többiekkel. Mehetsz. A kínai szó nélkül elment. Vajon elhitte amit az öreg mondott? Hallgattak. Az asztalon egy nagy szúnyog leszállt pihenni, fejtetőre borulva. Erről lehet megismerni az anopéles szúnyogot, amely a mocsárlást terjeszti. Rollins hatalmas tenyere dühösen csapott le rá, de a szúnyog elrepült, fullánkjában a halállal, élve. Egymásra néztek. Fangrok mondta ki, amire mindnyájan gondoltak. Reggel természetesen mindenki elmegy a körzetébe, mintha nem történt volna semmi. Gúnyosan folytatta Wolf felé. Szóval megpróbálunk még egyszer végig menni a drótkötélem. Mindenkinek legyen nyitva a szeme, keze ügyébe a revolvere, akit megtámadnak, süssel. el. Az első lövésre itt találkozunk. Hikes kintmászott a fán valami dróttal, aztán benne a szobába szerelt. – Leadóállomást csinálok. Kifogunk Balik papanom. Ha rádjon kérünk segítséget, kénytelenek lesznek esetleg beavatkozni, mikor még nem végeztek mind itt. Csúfondárosan vigyorgott hozzá, mint aki borsot tör az ellenség alá. – Távol létemben Rollings kezelheti a gépet. Majd megtanítom erre ma éjjel. – Nagyon egyszerű. Éjszaka volt. Sehol egy hang, sehol egy nesz. Walter és Helén átölelték egymást. Egy hosszú forró csókban találkozott az ajkuk. Talán az utolsó csók. Kellett felől egy halovány, sápadó csík, sötét szélű felhők alatt jelezte, hogy elérkezett a végzetes hajnal. Hikes lett az áldozat. 11 órakor villant meg mögötte az éles penge. Csak épp hogy kilőtte a levegőbe barátai számára a figyelmeztető lövést, és már ott feküdt a petúnia bokor tövében, zsebében a száj harmonikájával halva. A lövésre a benszülöttek felemelték a fejüket, és a fehérek elindultak csillag minden irányból, lassú visszavonulással a kunyhó felé. Helén hallotta a lövést, egy szaladt le görcsösen a szívéről, iszonyodva szorította két tenyerét a fülére, és nem mert kinézni az ablakon. Kint már csikordultak az első érkező lépések. Hát, ha Walter nincs az érkezők között. Hát, ha ő adta le haldokolva a lövést! Ne add ezt, jó Istenem! Először Wolf érkezett lassan az oldalös fényen. Aztán újra léptek. Ez sem ő, lihegte arca borultával helén. Megismerte Fangrog gólem lépéseit. Rollins is megjött. Már csak ketten hiányoztak. Végre, végre az ő lépése zokogó sikoljjal borult Walter nyakába és görcsösek szorította. Hájksz az áldozat! állapították meg szomorúan. Valaki verni kezdte távol a tongtongot, és a második körzetnél szállingózva gyűltek össze az elszánt kínaiak. Tehát volt cseré -e sikerült. A kunyhó támadói először a kínai falanszba fognak ütközni. Ismét nagyon meleg van. A tongtong -tong elmúltával szinte hétköznapi délelőtti borult a tájra. Egy páva rikoltott valahol, és a csendes, sima tengeren vízimadarak csapkodtak. A londoni szavolyba most szól a jazz, a Friedrich Strasszén felöltős városi emberek járnak. Párizsban talán épp most gyúlnak ki a forgalmi lámpák a pöfögő, zajongó, fényes bulvárokon. Itt az egyelítőtől három fokkal délre és 15 grinch -től keletre megkezdődik a fajták harca életle halára. Rollins leült a rádióhoz és megkezdi az éjjel betanult jelzést, de előbb cigarettára gyújt. S.O.S. S.O.S. Benszülött lázadás, Viktória telepen, Balikpapa mellett, S.O.S. Sürgő segítséget kérünk, S.O.S. Lázadás, S.O.S. Monoton hangjá recitálja össze-vissza ezeket a szavakat. A többiek csendben járkálnak a szobába. Fang Rock a szomszédban önti magára a vizet, és szokott zajjal csörömpöl. Lambu terít, és megkérdezi, hogy sört parancsol-e a túlan, vagy pálinkát. Volt megjegyzi, hogy menjen a fenébe. – Akkor hozom a pálinkát, – mondja Lambó, – és elcsöszok. Fangrok pürsköl és megint vizet önt magára. Rollins, ahogy babrál a készülékkel, úgy fest ebben a hangulatban, mintha egy zenés állomást keresne. Serceg és fütyül valami a gépből, aztán megszólal újra, monoton hangjáról Rollins. SOS, SOS, lázadás, Balikpapa mellett, Victoria telep SOS… 11. fejezet Hódítás Kezdődik a tánc. A kulik összecsapnak a malályokkal. Ha gyenge rétegük beszakadozik a túlerő alatt, akkor a lázadás elsöpri a kunyhót. Wolf messzelátójával néz, aztán káronkodik. A dajakok A folyó túlsó partjáról kis sajkákba fehér színekkel mázolva jönnek a halálfejű dajakok, nyilakkal, pajzsokkal, dárdákkal. A fehérek tüzelni kezdenek az ablakból, de hiába lőnek le a partraszálokból egyet, kettőt, ötöt, tizet, húsz, harminc, negyven jön utánuk. A dajakuk kegyetlen, erős és gyors harcosok. Küzdelem tombolása, ordítása és hörgése tölti be a kunyhó előtti második körzetet. A vadak és a malályok együttes támadása szétszórja a kínaiakat, akik minden irányba menekülnek, aztán a lázadók csoportja a kunyhó felé közeledik, ahonnan sortűz fogadja őket. – A dajakokra lőjetek, azoknak nyiluk van! – rendelkezik Fangrock. Wolf nem szól semmit, rúgja a betelt, és sebes tempóba tüzel. Minden lövése után egy fehér csíkos, tóldízes, harcos bukik pajzsostól a földre. A támadók megtorpannak. Valperi szüntelenül lő, Helén csodálatosan nyugodt, ügyes kézzel tölti a fegyvereket. Nyilak és kövek röpködnek a szobába. Minden bokor mögött fedezéket keresve elszólt rajvonalba közelednek az egyesült feketék. Egy nyilvesszőre tűzött lángoló fűcsomó röppen a kunyhó tetejére, utána még egy. Füstszag. A kunyhó ég. Fangrok hangosan és nyugodtan megszólal. Kedves barátaim! Isten velünk! Búcsúzzunk el egymástól, és ne adjuk olcsón az életünket. A kunyhó teteje lángol. Riad patkányok ugrálnak lepuffanva, és vágtatnak keresztül kasul a fáradhatatlanul tüzelő fehérek lábainál. Helen egy kis revolvert szorongat görcsösen. Elhatározza, hogy nem kerül élve a feketék kezébe. Felettük már ropog a mennyezet. A szoba megtelik füsttel. Minden elveszett és egyszerre, mintha a mennyekbe felfogták volna a segélykérő jeleket, egy nagy madár ereszkedik alá zajos berregéssel egyre alacsonyabbra. Elhajló fedelén megcsillan a nap. Elhallgat a motor, lassan siklik le hosszú spirálban. Félkörben fordul, és megbillenve kecsesen elsőan a lángoló kunyhó felett, szinte embermagasságnyira. A lázadók vonal előtt még jobban megdől a gép, látni a pilótát, amint alsó karjával az emeltyűre nehezedik. Megszúllal a gépfegyver, és végig söpör. Mint egymás mögé állított dominókövek dőlnek el az emberek. A gép magasba lendül, újabb körbe fordul, ugyanígy leszáll. De ezt már nem várja meg sem dajak, sem maláj. Rémült ordítással futnak szerteszét, mint ria terdei rovalok úgy, hogy a gépfegyver már csak egy-két embert talál. A gép újra meg újra felemelkedik, nagy köröket ír le, és ahol megpillant egy csoportot, leereszkedik, és pereg a gépfegyvertüze. A lázadásnak vége. Perceken belül nem látni benszülöttet, menekül ki merre tud, rémülten és meglapulva, a diadalmas gép pedig fáradhatatlanul köröz. A fehérek kinnálnak az égű kunyha előtt, és ujjongva lengetik a kalapjukat a pilóta felé, aki visszainteget. Szorongatják egymás kezét, nevetnek. Helén és Walter egymást átölelve állnak. Aztán hernyó páncélkocsin befut a katonaság. Gyönyörű, fegyelmezetrendben ugrálnak le a kis meneadói katonák. Balikpapa, mintha csak erre várt volna, ontja az őserdőn keresztül a páncélosokat. Feltűnik egy közeledő torpedó és megkezdődik a rendcsinálás. A blokkház telve foglyokkal, és a torpedóról precíz találatokkal lövik szét a folyó túlsó partján fekvő kampongot. Szilánkokba robbanó kunyhók, szétszakadó krokodilusok, óriási tömegű lapos föld a magasba és a kamponk helyén csak mély, ágyúszántotta üregek maradnak. Este páncélboldáikon ragyog a holtfény. Katonák énekelnek gúlába rakott fegyvereik körül, és a cirkáló fényszórója hosszú fehér pásztákba fut körül a vizen. A halálból menekült telepítvényesek vidáman beszélgetnek. Ginevert isznak és végre egyszer ezen az éjszakán nyugodtan, mélyen alszanak. A többi már gyorsan ment. Műutak, iparvágányok, kőépületek és kikötőig állt. Az írtványokon gyönyörű sorba gumicserjék. Az év letelt. Fang Rock és Rollins is tudták már Lindau titkát, de eszük ágában sem volt elárulni bajtársukat, aki felvette a 30 ezer forintot, megtakarított fizetésével együtt összesen 40 ezre. Ember még ritkán szolgált meg jobban hasonló összeget, mint Walter ezt a jutalmat. És végre, egy keserves év után, vissza Európába. Fájó szívvel búcsúztak el barátaiktól. Ezek a vasemberek is meghatottan szorongatták a kezeiket, és mindjárt úgy érezték, mintha egy kis család két tagja távoznál otthonról hosszú időre. A gőzös elindult. Egymás mellett ültek a fedélzetén, és búcsúztak a csodálatos Indiai óceántól. És mennél jobban távolodtak az örökké pára felhőve poshadó borneótól, Annál jobban érezték, hogy most már valami ideköti őket. Hogy sokszor fognak visszatérni ehhez a parthoz, ahol annyi rossz, annyi lidérs van, és ahová mégis örökké visszakívánkozik az, aki már sokáig élt a délkeresztje alatt.